שלום לכולם, הרומן שלי עם מתחיל ב-1984, עוד 140 40 שנה. התחלתי ללמוד באוניברסיטה, כלכלה וסטטיסטיקה, והספרייה הייתה אחרת לגמרי ממה שהיא היום. אני לא יודעים, יש עוד כאלה שזוכרים, אבל הקטלוג היה במגרות עם כרטיסים. ואוי ואבוי, למי שהיה דבר בספרייה, אוי ואבוי. עם הזמן, כמובן, סיימתי ללמוד ונקלטתי באוניברסיטת חיפה ואיך שומרים עליתי במעלה התפקידים. כמובן, לביתי את הספרייה בכל אחד מתפקידיי, גם כמזכיר אקדמי, גם כמנהל רשות מחקר ובוודאי כסגן נסי ומנקל. שם כמובן ההורוות שלי הייתה גדולה מאוד בכול המשורים גם בניהולה של הספרייה גם בתשתיותיה וכמובן גולת הקוטרת בהקמת المبنى החדש ושיפוץ הגף הישן של הספרייה אז כמובן אני התמקד ב בפרק הזה אני חושב שזה היה אחד הפרויקטים שתוכננו בצורה מדהימה, בכפידה רבה, גם על ידי פרופ' ברוך קיפניס, ראש אקדמי של הספרייה, וגם על ידי אורן ויינברג, שהיה מנהל הספרייה. זה היה הפרויקט האחרון שהאוניברסיטה עשתה אפילו תחרות אדריכלים עם הענקת תקציבים לאדריכלים שהכינו תוכניות, והייתה ועדה מכובדת מאוד עם פרופסורים מהטכניון שבחרו את הזוכה, ומי שזכה זה רפי לרמן, לרמן אדריכלים. ועל זה יש גם איזו אנקדוטה קטנה שאני אספר בהמשך. בכל אופן, הפרויקט הזה היה על השולחן כמה שנים עד שנמצאה התרומה שהנשיא פרופסור אהרון בן זאב נביא ממשפחת נזריאן. תרומה נחבדה מאוד, הייתה, עד אז הייתה תרומה הגדולה ביותר של האוניברסיטה. והיא בעצם אפשרה להטניה את הפרויקט, כי הפרויקט על. כ-67 מיליון שח, והתרומה הייתה בסדר גודל של 11 מיליון דולר, אני לא זוכר את השאר היאציק, אבל הוא לא רחוק מזה של היום. סדר גודל לדעתי של 35 מיליון שקל, וותאט תרמה את חלקה, והאוניברסיטה הקצתה מתקציבה סדר גודל של 20 מיליון שח, שזה היה ב-2010 סכום משמעותי מאוד. אבל כולם הבינו את החשיבות של הסיפריה, את התרומה של הספרייה לאוניברסיטה, ראו בה כמעבדה מרכזית של מדעי הרוח ומדעי החברה. הפרויקט היה מורכב מאוד, בעצם אני נמצא במקום שהיה מלא באדמה, בעצם חפרו פה אמבטיה והוציאו מפה אלפי מסעיות מלאות באדמה, כך שבעצם אפשרו לבנות את האגף החדש. הוויכוחים שהיו במלח ולפני נגזרו כמובן מהתקציב, למשל אחד הוויכוחים היה צריך לשפץ את האגף הישן, ולהסתפר רק בבנייה של אגף חדש, ווויכוח נוסף היה למה צריך להעביר את כל ה... עובדים של הספרייה לאגף החדש ולא ישר לבנות אגף חדש לספרייה. כמובן שהשאלות האלה הוכרעו כי לא הייתה ברירה ובסך הכל התוצאה הייתה מרשימה מאוד. אחד הדברים שאני חושב שאם אפשר להסתכל על זה ברטרוספקטיבה יש דברים ש... לא כל כך הצליחו לנו, כל הסיפור של המנזה במקום הזה הייתה איזושהי חשיבה שהסטודנטים ירצו לאכול בתוך הספרייה, אבל באזור אה, אה, אה, מבודד, מנוטרל, ולצערנו זה לא אה, על היפה עדיין. אני מקווה שהמנזה הזאת תהיה חיה ונושמת. המדרגות הלוליניות האלה גם היו חלק מהוויכוח, אה, משום שזה מרכיב יקר בבניין, וחשבו שאפשר להוזיל את הבנייה במדרגות סטנדרטיות. אבל שוב, אני מאלה שחושבים שאם בונים בניין באוניברסיטה, הבניין צריך להיות עם רוח, זה אמור להיות אייקון, זה להיות פסורה גם לאדריכלים וגם לאדריכלות, וככה בעצם בנינו גם את בית הסטודנט וגם את הספרייה ואחר כך בניינים אחרים. דבר מיוחד שאפשר להגיד על הפרויקט הזה, שפעם ראשונה בנינו בשיטה פאושאלית, לא בצורה דרגתית, כמו שבנינו את בית הסטודנט. היה לקח בנייה גם במשכן וגם בבית הסטודנט, והחלטנו שאנחנו הולכים למכרס פאושאלי. היתרון שבו זה שאתה צריך, יודע את המחיר על כל הפרויקט, מההתחלה עד הסוף, החיסרון שלו זה שאם אתה שכחת משהו בתכנון, אתה משלם על זה בריבית וריבית אחר כך. Ee, בסך הכל, הפרויקט סתיים באיזון תקציבי. אנחנו לצורך העניין הזה של התכנון הקפדני, שכרנו משרד הדריכלים נוסף, בנוסף למשרד שזכר במכרז. האנקדוטה לגבי המכרז, מי שזכה במכרז, כמו שאמרתי, לרמן אדריכלים, ומי שהגיע לתחרות זה היה רפי לרמן, הבעלים של המשרד. ואז כשהחלטנו להוציא את הפרויקט לדרך, פתאום הופיע בחור צעיר בשם אסף לרמן. והייתה פה בעיה, גם מי שזכה במכרז זה רפי לרמן, ‫וגם משום שמי שיש לו ניסיון יותר עשיר וידע זה לרפי ולא לאסף, ‫והייתה פה תחושה לא נעימה ששולחים לנו נער אדריכלים ‫שמתגלח על האוניברסיטה, ‫והיה על זה דיון לא פשוט. ‫במשפטית ידנו את על התחתונה, מישום שמי שזכה במכרז ‫לרמן אדריכלים ואסף היה חלק מהמשרד. אבל קיבלנו הבטחה שיהיה ליווי של האבא, بفعل انا حوشب שאסף اسה עבודה יפה מאוד אם אולי לא פשלה אחת אם כל הסיפור של הריצוף בקניסה לאגף הישן ש לצררנו לא יצא 100% בחנוקת הספרייה המשפחה לונזריאן כמובן שיונס וסוריה ביקרו הרבה אבל החנוכה הייתה מאוד מאוד מרגשת הם כבר הם גם עשו פו בר מצווה או בת מצווה ואני זוכר נכון לנחד או לנחדה שלהם וכל הזמן ברגע אינטימי אחד יונס לקח אותי לשבנו בבאיזהו שולחן בתוך הגפה משופץ ואז בא סטודנט ויפרה לנו ואמר סליחה זה השולחן שלי ‫ויונס התחיל לצחוק ואמר, ‫טוב, אמרתי לסטודנט, ‫השולחן הוא שלך, אבל הספרייה היא שלו, ‫אז מה אתה אומר? <laughs> ‫אז יונס אמר, בוא, בוא, ‫אנחנו נעבור לשולחן אחר. פשוט, מדהים, ‫נדבר בגובה העיניים. רוצה להגיד עממי, ‫אבל הוא היה מאוד מאוד לבבי, למרות הרב. משפחה נהדרת והלוואי והיו לנו עוד כמה כאלה